Lassan vége a karantén idejének, és ha körülnézünk, sokszor úgy tűnik, mintha az élet már vissza is zökkent volna a régi kerékvágásba. A határokon azonban ez biztosan nincs így, mert a ki és beutazás továbbra is szigorú feltételekhez van kötve. A jogsegélyszolgálatunk továbbra is rengeteg megkeresést kap a karanténnal kapcsolatban, úgyhogy lássuk most a legfontosabb szabályokat röviden. Ki jöhet be az országba, és mire kell számítania annak, aki hazatér? Erről lesz szó a mai Szabad Infóban. Kezdjük ott, hogy a magyar állampolgár mindig, minden körülmények között hazatérhet Magyarországra. Az viszont nincs kizárva, hogy két hétre karanténba kell vonulnia. Mit jelent ez pontosan? A határon elvileg mindenkit megvizsgálnak, és külön választják azokat, akiknél felmerül a fertőzés gyanú, és azokat, akiknél nem. Valószínűleg mindkét csoport tagjai karanténba kerülnek, de akiknél nem áll fenn a fertőzés gyanúja, azok számára a karantén csak egy elővigyázatossági eszköz. Ha nincs rá különösebb ok, akkor jó eséllyel senki sem fog letesztelni koronavírusra, csak azt ellenőrzik időről időre, hogy tényleg nem hagytad el a lakást. Erre az az egyik lehetőség, hogy rendszeresen kimegy hozzád a rendőr személyesen, de azt is választhatod, hogy letöltöd az erre szolgáló appot és azon keresztül csekkolsz be. Még mindig sokan kérdezik tőlünk, hogy mi lehet a karantén helyszíne. És erre az a válasz, hogy bármi, amit megjelölsz, nem kell a hivatalos lakóhelyednek lennie, de olyan helyet válasz, ahol két hétig biztosan tudsz maradni. Mert az nagyon kérdéses, hogy engedélyezik-e menet közben a helyszín módosítását. Vannak persze kivételek. Már a kezdet-kezdetén mentesítették a karantén alól a kamionsofőröket és árufuvarozókat, mert nélkülük összeomlott volna az ellátás. Mentességet kaptak egyes szomszédos államokba ingázók is, ők munkáltatói igazolással akár naponta átjárhatnak a határon. Speciális helyzetben vannak néhány nemzetközi cég munkatársai. Az úgynevezett kapcsolt vállalkozások telephelyei között üzleti célból, karantén nélkül lehet utazni, például Csehországból, Lengyelországból, Németországból, de Dél-Koreából és Japánból is. Mindenkit érint viszont, hogy egyes környező országokból enyhébb szabályok szerint lehet beutazni, és akár a karantént is el lehet kerülni. Ezek az országok Ausztria, Szerbia, Szlovénia, Csehország, Szlovákia és Bulgária. A karantént elkerülheti az, akinél nincs fertőzés gyanú, és a belépés előtt már legalább 14 napot töltött, hivatalosan igazolt, hatósági karanténban. Annak sem kell karanténba vonulnia, aki igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus fertőzésen. Igaz, az nem teljesen egyértelmű, hogy az immunitást mivel lehet hitelt érdemlően bizonyítani. Ha semmilyen mentesség nem vonatkozik rád, még mindig próbálkozhat méltányossági kérelem benyújtásával, amiben azt kéred, hogy engedjék el a 14 napos kötelező karantént. Ehhez az kell, hogy a határon elvégzett vizsgálat során ne minősülj fertőzés gyanúsnak, és legyen valamilyen olyan okod, amit a rendőrség különös méltányrásra érdemesnek tart. Ilyen lehet például, ha hivatalos ügyet intézni érkezel, vagy éppen vizsgázni jössz Magyarországra. A kérelmet elektronikusan kell beadni a rendőrség oldalán vagy ügyfélkapun. Nem egyértelmű viszont, hogy ezt mikor érdemes megtenned. Elvileg lehet a beutazás előtt is, mi ezt javasoljuk, mert néha hosszabb az ügy átfutása. Olyan esetről is tudunk viszont, amikor a rendőrség csak a határon engedte nyújtani a kérelmet. Elég nagy a bizonytalanság abban, hogy van-e lehetőség a karantén helyének megváltoztatását kérni, és ha igen, ezt hogyan lehet megtenni. Elvileg az illetékes járványügyi hatóságtól lehet ezt kérni, de nem mindig zajlik flottul az eljárás. Azt javasoljuk, hogy ha csak lehet, olyan helyet jelöljetek meg, ahol biztosan el tudjátok tölteni a kéthetes karantént. Ez, bármilyen helyszín lehet, nem kell a hivatalos lakcímnek vagy tartózkodási helynek lennie. Mi a helyzet a külföldiekkel? Őket alapvetően három nagy csoportra kell osztani. Akik Magyarországi Tartózkodási Kártyával rendelkező EGT állampolgárok, ők pont ugyanolyan feltételekkel léphetnek be az országba, mint a magyar állampolgárok. Akik csak áthaladni szeretnének az országon, ők ezt speciális szabályok szerint tehetik meg. A számukra meghatározzák nemcsak az útvonalat, hanem még azt is, hogy hol állhatnak meg. A többi külföldi állampolgár alapvetően nem léphet be az országba, de persze az ő esetükben is vannak kivételek. Már volt szó róla, hogy egyes környező országokból enyhén feltételekkel lehet beutazni, ez nem csak a magyar állampolgárokra igaz, hanem az érintett országok állampolgáraira is. A többi külföldi állampolgár pedig méltányossági kérelmet nyújthat be, kérve, hogy tegyék lehetővé a számukra beutazást. Az engedélyt csak akkor adják meg, ha az érintettnél nem merül fel a koronavírus fertőzöttség gyanúja, és vállalja a 14 napos házi karantént. Elég érthetetlen szabály, hogy a méltányossági kérelmet csak elektronikus úton és csak is magyarul lehet benyújtani. A tapasztalataink és az általunk megszerzett adatok alapján a külföldiek jó eséllyel megkapják a beutazási engedélyt, ha erre van valamilyen jó okuk. Például magyar hozzátartozójukkal együtt szeretnének belépni, életvitelszerűen Magyarországon élnek de legalábbis itt dolgoznak, vagy éppen van valamilyen tartózkodásra jogosító okmányuk. Végül ejtsünk szót arról, hogy lehetek külföldre utazni. Talán meglepő, de amilyen részletes szabályok vonatkoznak arra, hogy ki és hogyan léphet be, annyira nincs semmilyen megkötés arra nézve, hogy ki és hogyan hagyhatja el az országot. Igaz, az az ország, amiben beszeretnénk lépni, valószínűleg maga is szigorú belépési szabályokat alkotott, így ezekről mindenképp érdemes indulás előtt tájékozódni. Az operatív törzs egyébként kifejezetten ki is mondta, hogy lehet menni Horvátországba nyaralni, de a hazatérőknek vállalniuk kell a kéthetes karantént. Persze kétséges, hogy mindez meddig marad így sorra adják fel a korlátozásokat, és bizonyára a magyar beutazási rendelkezéseken is hamarosan enyhítenek. Annak ellenére, hogy már jó pár hete fennállnak ezek a szabályok, még mindig rengeteg a bizonytalanság. A jövő héten megnézzük, hogy mik voltak a legkirívóbb anomáliák, és beszélünk arról is, hogy miért baj, hogy ennyire kétséges a szabályozás. Addig is várjuk jogi kérdéseiteket a jogsegékukat.hu-n, a járványhelyzet kezdete óta már majdnem 2000 megkeresésre válaszoltunk. Ezt a hatalmas munkát csak a te támogatásoddal tudjuk elvégezni. Támogass minket, hogy a rendkívüli helyzetekben is ott lehessünk melletted.